ربعت تخلط مع راس المال خلص مال دخل ما تيعرفنا والو عندنا غير حول من ديك الرحبه من تما وحولونا هنا ابا سيبا لك استاذ الرحمن ابا هذا الراجل شويه خويا قاصح بزاف الله السلام عليكم تحياتي لكم جميعا اليوم هما كنتواجدوا في سوق السماره نقلوا معكم الاثمنه حولي مرحبا صباحك ديروت كيدير بخير لباس انا بس بس تشلي ناض الرصاص 34 لاطاوي والبيع شحال ديالو آه. باينة آه. مزيانة تستلايس كيدير السوق السوق ساقل ياك حي واقف مازال مازال ما yeah. السوق اللي في الداخل, الداخل. Yeah. ياك هاد الغلم راه فيها شي جوج من العيد الكبير آه. أه أه أه. هاد هادو العيد الكبير الله يكون في العوانس هاد ديالك هذا الراجل ديال الحاج مسيتي تعرف عنده اي اي اي من, من جيبه السلع هادو دايرين ناسيتي 9000 ونص 9000 اه 9 الوحده ري... اه ولكن راه مشريين ب 16000 اه باش مشريين ناس خليتي فيهم النص اه ايوا فات العيد اه يقولوا الواحد دابا هذا دابا كيقول بها في الاخر هذا اه الشيء اه لاش الشيء كيطيح جوج الثمن دابا هذا غير تيشريوا شي 50 ديال الغنم تخلي لي 15 يا الراس 16 راس كادو ####وتيبقى بي فيها بتسعلاف في بتمنلاف يبيعها بستلاف بيع ماباعها ربعه تيبقى في تيبقى ربعه هادوك# هادوك# هادوك# ر# ربع# ربع تخلط مع راس المال... <5 attraction> خلاص ما عرفنا والو عندنا غير كنبيعوا صافي عندنا شريف و براسو قربا انا انا رباح الحمد لله الحمد لله الله يكثر خيرك الله يكثر خيرك دريات و ولد شيرسي كاينه السداشيات وكاينه الجامع مزيان ها هي هذا الشيء اللي كي الله يسر ليك امين يا رب العالمين بسم الله الله يعاونك مع سيم والله جازك الله اختار مرحبا سي مصطفى كنشكروك وي تعال هسه على لامين تعال سيدي الله جازيك الله لامين لامين ديال هذا راه هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا السوق زين الله اللي عطونا هنايا مزيان هنا مزيان اي السوق هنايا اي السوق لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جيد اين وعشرين هاذيك الجديان جديان ثلاثه 22 من 22 الله يسلمك يا الله الله يا سيد رحمن الله يا الله للسوق Yeah. Yeah. يا <تصفيق> <ده> <تصفيق> <تصفيق> لا فاتت ها لا لا تبارك الله هذيك آه زينه تبارك الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كاين الضرار أسي عبد الرحمن الزين تبارك الله خير اللي الي طيب طيب السوق الله هاد حق سنين هاد المعيزات دارين هاد ها مازال الله الله وكوك اللي ما هنا مازال اه مازال ما تقوال والله الصقوا هادي حوليه او لي زيناد يا يا كيلو كيلو ما بغيتش يا نستافاش كما صافي صافا صافا الحروف هذا الحروف 18 18 فريد ايي باش شريتها قر ما طينا شريت 18 فريد مزيان هاوليه زيناد ا حروف ا حروف زينفاحوليات 18 فريد سير داز السوق خمسة الأربعين، ساونس،, ساونس. زوينة ضارة هذه؟ لا، آه. ما <تصفيق> لا راجل ولكن مقلع في 9 ونص اللي الا اللي بغيتي تدي الله يربحها هي يسخر الله وي هي يقول والله مديها كاع الله لا وا يا ما بغينا انت لا وا بغيتي بغيتي مسخنيك هاد الغلط راه انت ما عندك فلوس حالتك بحال الراجل كرار. بوين ب خمس سنة. حاضر لك. مزع من اشوية. تات بالسلامه اش مية بالسنة. ما شبهت دي يا ودي يا اوتي. شعرت ايدي يا شعب دراحيم. نات. بقي تقول لا بقي شوف العيد المهم بغيتي معايا الله يرحمك. الحرام عندك. الله الله الله وي حاجه لا بغاها راه انت خير الله في الدار باغاها باش نخل الخير هذيك ندوها والله ما سعفني خليني لا ما بغيتيهالي لا لا ما على ما بغاش يبان الرحمن. السي عبد الرحمن هذا الراجل شويه. سي عبد الرحمن. شحال شحال الرحمن؟ ونص. وشحال قال لك هو؟ اللي قال هو مع شحال قال لك شحال قال آه الله يسلمك الرحمن. الله الله أربعين قال خمسمائة. لا ام ياسر الرحمن الله يستر ليك الله يستر الله لك الله يستر تلينا مصطفى انا تلي هذوك حوليات اه حوليات الحوليات هذوك كيبقيو بشحال مشاو ثلاثه هما ياك اربعه ولا شحال عارف اربعه اربعه هو 80 هذا 86 <تصفيق> 86 <مانين> بربا <تصفيق> اه الله يسر الله يسر هل قلتي درهم حاجه؟ واحد وعشرين بحال واحد حاجه؟ الله يسر هذا راجل بغيت تخلصو؟ هذا يخلصو نعيجات مزيان هادو اللي صورنا ياك؟ باش غير لوحدة. لا بجوجهم <تصفيق> اه بجوج بجوج هادو اه مزيان هذه اه ودي مش هي آه. هي راسه عند الكروم بحال الخروف الله العظيم كويس ساس كندير معندو هادي 3000 انا غادي غنوضو انت انا يا ما الله ما يبيع والو الله يعاونك الله يحفظك الله الله لكم جميعا من هنا كيسالي الفيديو السوق راه تشوفونه ما بقى فيه حتى قليل اللي بقى فيه أه على حسب أن السوق يالله بادي مورا العيد باقي شويه السوق باقي السوق ماشي عمرش مزيان، نشكركم مشاهدينا الاعزاء على المتابعة ديالكم، كنا معكم في سوق الرحبة للمواشي بمدينة سمارة تحياتي لكم جميعا، و إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام.